Це правда, кажіть, та правда є. Загиблі не кажуть, бо ми є. будемо країну, здобудемо брати, де хочеться жити, а не виживати. То кажем героя, загиблий дарма. Одна Україна, іншої нема. Ми зараз наведемо тут лад. Без старшого брата, без русських гармат. Приперли ви на коля. Це наша країна, це Наша земля і ворогу я не віддав нічого За що народ горе городі є То месендж такий у нас є Боріться і поборемо Летіли, летіли в ніч до козака. Бачиш, сину мій, свічка не згаса, До віку буде вже горіти, горітиме вона молодий вона. Я в Бога все його душа мам, я в бою за волю пішов далі за правду і волю нових поколінь, за тих, моїх... Хто... Проминув, прийшла нова весна, А спокою в душі не було, Не було та ще нема. Там батько смучений. Сам торує шлях, По ньому мавий Боже нема, Молодий юна, Молодий коза. Там біля тополі калина росте, Мамені очі чекають тебе. Зима у розпачі плаче, Сина все чекає, Там Бога вже його душа. Мама, За правду і долю нових поколінь, за тих, хто морі далеко і крилами далеки повернуться. і плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. ма. я в бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мав. Словним Україну, за взяття, Рушаймо, браття, всі вперед! За Україну, злогнем за взяття, Рушаймо, браття, всі вперед! Слушний час кличе нас, Ну ж, бо раз, Вспомнять святий наказ. За Україну, за її волю, За честь, за славу, За за славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь за славу, за народ. Дякую Дякую точки рани заживу ще із нашої землі Світель, шла до школи дрібно Добре б'ються січові стрільці, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні і права державу, хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за рівні і права, наші хлопці добре б'ють.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 Будемо за Україну, за рівні і права, державу хлопці, підемо, порові забудемо, за Україну, за рівні і права.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 Хлопці, підемо, поробися будемо, за Україну за рівні права. Державу, хлопці, підемо, поробися будемо, за Україну за рівні права. Україна наша, ми ясно будемо, будемо мати. Хлопці, підемо.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 Грізна сила, що Україну боронила ще не вмерла Україно, твоя слава, соколина Ще нас шабля не порубала, ще нас куля не постріляла Ще нас куля не постріляла Ти цика линонька похилилась Разом з нею Україна зажурилась Не забудемо, що козацького ми роду Станем братів за свободу Че не вмерла Україна Твоя слава, сотовина, Ще наша шабля не порубала не постріляла Ще нас куля Не постріляла Ще нас шабля не порубала, Ще нас куля не постріляла, Ще нас куля не постріляла. Я не хочу вірити словам, Йому Він так красиво В цьому світі жив. Пішов у вічність, Що прийшла весна. Герої не вмирають, Герої поміж нас. Вони нас захищають, Коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так прагнуть Жають, коли приходить час Герої не умирають Вони завжди живуть У себе я питаю Чого так рано йдуть? А слави ви Як ждали його мати Чекали друзі, діти І рідня Не поверло. Продовжують чекати І в небі Ще душа його Герої не вмирають Герої поміж вас Вони нас захищають Коли приходить час Герої не вмирають Вони завжди живуть Особи я питаю Кишають, коли приходить час Герої не вмирають Вони завжди живуть У собі я питаю Чого так рамо А чи бам, чи пропав, Двічі не ти скоро згідав, Чернігівському лісі хілок на всіх стане, якщо знов якийсь маскальник на північ погляне. А чи пан, чи пропав, двічі не вмирати, якщо сунетесь потвори знову банкікати, а чи пан, чи пропав двічі не вмирати, якщо сунетись, потвори знову обтікати. Це подібна доля, весь спіткає. А чи пан, чи пропав, лічі не вмирати, Будуть крави і креветки вами ласувати. А чи пан, чи пропав, лічі не вмирати, Будуть крави і креветки вами ласувати. Серед поля вітер крутить, збіжав оркам дулі, Помагає вправним боям кидати в них кулі. А чи пан, чи пропав, Та же сформували конотопські війми А чеба? А чи пан чи пропав, де вічі не вмирати, батьківщину від сволоти треба вичищати, а чи пан.